Люди знаходять нас, власне кажучи, на... ми доступні в соціальних мережах. Це Facebook сторінка, це ВКонтакті, Kyivmarathon.org, дуже просто, легко нас знайти. Створюється біговий рух і в інших містах України. Взяти Одесу, наприклад. Одеса має теж, наприклад, можливо, не такий масштабний там марафон, але є, є тропа здоров'я, де теж проводиться марафон. Восени і там теж люди бігають, і там теж кількість учасників зростає. Там Харків, наприклад, Івано-Франківськ. Людина має взагалі готуватися до напівмарафону як мінімум за півроку. Да? А, і є базові якісь принципи підготовки, коли є базовий період, коли є а, тренувальний період і коли є вже піковий. Період, да? тобто є різні періоди. І в різних періодах має робитися різна робота. Все має бути якби так розплановано. Да? І коли ти там працюєш над виносливостю, тут ти працюєш вже над мишечною виносливостю, ти вже себе підводиш до піку, і ти заряжений, і ти ці 21 кілометр, ти не страдаєш їх, а ти їх біжиш і досить ти маєш мету там пробігти їх там за 2-30. І ти дуже чітко біжиш, ти знаєш, що ти, наприклад, пробіжиш за цей час. А можливо, ти навіть, і, і якщо ти добре. Працював на протязі цього періоду, то ти, можливо, і краще виконаєш свій час. Тобто, ну, я, власне кажучи, сам як спортсмен, я, це, ну, там, я дуже це все розумію, і я розумію, наскільки це важливо, тому що багато хто просто бігає, бігає, бігає, приходить на півмарафон, і він там собі кидає визов, бігти півмарафон, а потім біжить півмарафон, його на 18-му кілометрі перша горка вже рубить. І все, він вже сходить. І він каже: Блін, поганий маршрут, тому що горки датиме та саме. Ну, наприклад, якщо ти готуєшся до такого заходу, ти маєш напрацьовувати і горки ти маєш працювати і, і робити силові якісь вправи, да, обов'язково не тільки бігати. Вітіско спортивне відео.